Ochota, rýchlosť a výsledný efekt. Toto sa mi líbilo, že čo som nedomyslel ja, tak ste domysleli vy. Išlo to fakt rýchlo. Späť ste naháňali vy mňa ako ja vás. Toto mi chýbalo vlastne. Tak moje meno je Radek Matoška. Moja firma sa zameráva na na organizovanie motocyklových akcií plus e, zamošnické roboty. Montujeme všelijaké dopravné systémy. Tu V tom regióne vlastne určite funguje veľa, veľa firiem, ktorí robia stránky. Veľa firiem vás zavedie, aby, aby tie stránky boli e, za tú cenu, čo potrebujem e, na tej úrovni, tak není veľa firiem, ktoré toto vedia spraviť. Tak o vás som sa dozvedel o Le Monde -Lion, cez kamráda vlastne, ktorý má cestu tomu kanceláriu a videl som, že stránka je vaša robota relatívne jednoduchá, výstižná a za primerané peniaze, takže stránka sa mi ľúbila jeho. Pomohli by ste takému človekovi, ktorý začne robiť Napríklad nejakú firmu, nemá na to čas, nevie, nerozumie, na to určite vy mu viete pomôcť. On akorát musí donesť svoju hlavnú myšlienku alebo nejaký podklad, predstavu. Vy už si to prispôsobíte tak, aby, aby ten výsledný efekt bol aj pre mňa dobrý, aj celkovo výhodný.